بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين معاكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعه الكبرى وحدوثها من مصر وكيفيه خروج الملكه كليوباترا وعودتها الى الحياه مره اخرى مع علامات الساعه الكبرى باعتبارها هي دابة الارض المذكوره في سوره النمل ايه رقم 82 فطبعا كتير منكم بيتعجب من هذا الكلام ويقول يا يا يا ايه يا اللي انت بتقوله ده هو فيش حاجة مكتوبة بتقول كده او مفيش كلام بيقول كده دلوقتي انا جاتلي المعلومة الاول عشان افهمكم بقى انا فهمت ازاي عشان انتوا تفهموا زي ما انا فهمت كويس اول حاجة جاتلي النبوءة دي من عند الله طبعا ان الملكه البطره سوف تحيا من جديد يعني بدايه كده يعني قلنا يعني إيه هيكل سليمان موجود في مصر ومعروف مكانه فين طيب يعني دي حاجه كبيره وحاجه عظيمه ان حد يعرف فين معبد يعني هيكل سليمان يعني المعبد اللي بناه الملك سليمان اسمه الهيكل هيكل يعني اسمه الهيكل مش الهيكل اللي هو الهيكل العظمي عشان في ناس بتفتكر كذا لا هو الهيكل يعني مبني المبني اللي بناه الملك سليمان عبارة عن حجارة وبداخلها خشب وداخل بعد الخشب الواح من الذهب الخالص كانت تغطي الجدران والسقف وكل حاجه في المعبد فطبعا عمل كبير ومرسوم مطرزه بقى عليها نخل كده وعليها حاجات كده حلوه فديت كل ده اتاخد في عصر الملك شيشنج وجلبه الى مصر وحطه في مصر موقعه غير معروف لكن بفضل الله تم المعرفة ايه المكان بتاع الخبيئة بتاعت معبد الهيكل سليمان موجود فين في مصر وصلنا له هو في قرية رقم اربعة في بنجر السكر انا بقول لكم عادي هفيش معلومات انا هخبيها على حد واللي عاوز يجي يحفر ويشوف يشوف ما فيش عندي اي مشكله خالص طبعا بطريقه قانونيه عبر الحكومه المصريه ان شاء الله لو اي حد حابب يعني يعمل الموضوع ده ناحيه تانية قلت يعني الواحد ما يروح يكتشف يعني حتى على الاقل الملكه كليوباترا يعني هي حاجة عظيمة اه صحيح بس أقل طبعا من الهيكل سليمان يعني قلت يعني هيك سليمان دي حاجة كبيرة قوي مين هيصدقك فيها دي صعبة يعني قلت يعني نجيب حتى كيلوباترا الملكة كيلوباترا واحد يطلعها ويعرف مكانها تبقى أسهل يعني والناس تبلحها يعني لما وصلت للكلام ده قلت هنجيب الملكة قال قالك لا دي هتطلع حية تطلع حية ازاي يعني مش هتبقى موميا كده سودة زي الفراعنة كده اللي احنا بنشوفهم لما نيجي نحفر وكده قالك لا ده الكلام ده من عند ربنا يعني الكلام ده من عند ربنا جاي بيقولك الملكة كليوباترا دي هتعود تاني للحياة لو انت فتحت عليها المقبرة هتلاقيها بكامل هيئتها وبلبسها ايه ده معقول الكلام ده هو في كده يعني في الدين في كلام زي ده في الدين انا اجيب لك بقى من الدين الاسلامي نفسه اما انا افكر في الموضوع ده واذا بيه ابني كان لا يتعدى عمره اربع سنوات طبعا ما يعرفش القراءه ولا الكتابه وجاب المصحف في ايديه واتفتح المصحف وشاور على ايه رقم وثمانين في سوره النمل أنا عمال مستغرب في الكلام قلت ازاي يعني دماغك الوتر تطلع وفي حاجة كده يعني في الدين الناس هتصدق ازاي هيقولوا عليا مجنون مجا ابني بقي بالقران الكريم وجاب لي السورة ديت اية سورة النمل والاية رقم 82 بيشاور عليها بصبعه كده اهو قعدت اقرا قلت بقي ده ربنا بعتهولي عشان ايه يفهمني ايه الحكاية فلقيت بقي آه طبعا صورة النمل ايه اثنين آه وثمانين بتقول ايه بقي هجيبها لكم حالا آه عشان اقراها بالظبط يعني مش عايز ايه عشان انا مش حافظها قوي بس آه واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني ايه إذا وقع القول علي يعني الناس بقى ما فيش مفيش ايمان خلاص انت مهما تقول لهم على علامات الساعة الكبرى محدش مؤمن بيك تماما لا مؤمن بيك ولا مسلم مؤمن بيك ولا يهودي مؤمن بيك واخد يعني ازاي انت تقول للثلاث أديان والعشر أديان حتى اللي هم موجودين والعشرين دين. مثلا يعني مش مهما تقول مش حدش هيصدق كلام ده امتى بقى يصدقوا اذا بقى القول عليهم يعني بخلاص ما بيصدقوش حدش بيصدق اخرجنا بقى لهم دبه من الارض اخرجنا لهم دبه من الارض قلت يعني ايه دبه الدبه دي إيه في المعنى اللغوي قلت ادرس معنى كلمة الدبه أول أشوف الكلام ده هل هي تنطق على الحيوانات بس ولا حيوانات والإنسان وكل شيء يدب على الأرض لقيت دبة الأرض يعني واحدة واحدة بالعقل كده أنا ايه فهمت الموضوع قالك لا دبة الأرض دي ممكن يكون إنسان عادي حتى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان يداعب سيدنا علي ويقول له انهض يا دبة يعني في أحد الحاجات الأحاديث يعني اللي أنا سمعتها والروايات بتقول كده ما معرفش أنا بقي مصداقية الحديث ده ايه صراحة بس أنا قريته وسمعت عنه المهم يعني ايه وربنا حتى مثل لل في الإنسان قال شر الدواب الذين كفروا يعني هنا مثل ايه الدواب يعني الدابة جمع دبه دواب الذين كفروا يعني انسان ناس عادية زينا يعني اخدوا الكلمة دي فدبه تمشي ان هي تكون الملكة كيلوباطرة عادي خلاص دي اول حاجة من ناحية الدين ممكن ممكن تمشي لكن ممكن ما فيش حد مصدق بقى ان هي برضو بالظبط يعني ايه اه ماشي احنا مصدقين الكلمه دي خلاص فهمنا معناها وان الدبه اي شيء بيدب على الارض ممكن يكون انسان وممكن تكون الملكه كليوباترا عادي تكلمهم هي اتكلمنا تكلمنا كانت بقى الملكه كليوباترا دي بتكلم عده لغات حتى في احد الحديث الاحاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تكلم كل واحد بلغته دبت الارض تكلم كل واحد بلغته روحوا بقى للتاريخ اللي يقولك كانت تعرف تسع لغات اللي بيقولك لا اربعتاشر لغة كانت تحق عرفاهم مش معنى الملكة دي بالذات يا جماعة هي المشار اليها فعلا انا ايه اول دليل انا بقولهولك انا ايه ان كل واحد تكلمه بلغته وطلاب علماء التاريخ انا بقى دخلت على النت وشوف ايه حكايه الملكه كليوباترا والتاريخ بتاعها والكلام ده كله فلقيت بقى ايه ان هي كانت بتتكلم كل واحد بلغته اللي هي ممكن تمشي معاها ان هي بتتكلم اربع لغات ولا خمس لغات ولا اربعة عشر لغه زي ما بيقولوا علماء التاريخ يعني لغات كتيره قوي تعرفها الملكه كليوباترا طيب كويس ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني الناس يعني بآيات الله دي المعجزة دي الكبيرة ما كانوش مصدقين ان ده يحصل فعلا واحنا فعلا مش مصدقين لكن انا عن نفسي انا ايماني بالغيب انا مصدق تماما مية في المية خلاص ده امر واقعي زي ما كان الشمس بتصحى الصبح مثلا تشرق الشمس الساعة سبعة مثلا او عايجي شروق الشمس بكرة ثاني يوم ده حاجة اكيدة هتيجي نفس الحكاية انا متأكد تماما ان المجد سوف فتخرج تاني فعلا وتخرج للحياة طب عرفنا موقعها الحمد لله عرفنا الموقع بتاعها السر بتاع الدين بقى كله ده عرفنا موقعها عرفت موقعها بطريقة إن هو ربنا بيبعتك مشاوير المشوار ده عشان توصل كدا للملكة كيلوباترا المشوار ده عشان توصل فين فربنا هو بيصيرك انت بقى مش معكش انت ورقة ولا, ولا خريطة بتمشي بيها ولا أي حد بيقولك حاجة لأ. هو ربنا بيسبب الاسباب سبب السبب عشان تروح للموقع ده وانا اقول بعد كده بالتفصيل ايه اللي حصل لما انا روحت الموقع ده واكتشفته، ومش معنى الموقع ده بالذات وليه انا بقول كده في دلائل كتيرة انا بالنسبة لي انا في لغات كده خاصة انا بفهم منها المواضيع ديت يعني ما حدش يقدر يفهم ان ده صعب قوي ان انا اشرحها وكل واحد بيبقى ليه طريقه وليه لغه خاصه بيه خصوصا الناس اللي هي بتتنبأ باحداث المستقبل كل واحد بيبقى ليه لغه خاصه بيه يعني اللغه دي ما تنفعش مع الراجل ده هو اللي ده بيتنبا وده بيتنبا وده بيتنبا لكن كل واحد ليه لغته الخاصه هو ما يقدرش يفهم اللغه بتاعته وده ما يفهمش اللغه بتاعته اللغة دي عبارة عن وحي يعني مثلا وإشارات و... وعلامات وحاجات زي كده الواحد بيشوفها فيركب دي على ده على ده كده فتطلع النتيجة اللي أنا بقول لكم عليها بتعرف إيه إيه الحكاية بالزبط بتاعت الأراضي دي بالذات يعني الحمد لله يعني كان لها تنبؤات كتيرة منها والد الله يرحمه يعني قبلها قبل بأرب... وفاته باربعين يوم بالزبط قبطلوا يا بابا انت هتموت بعد اربعين يوم خليها هموت فين قلت له هتروح تصلي يوم الجمعة وهيكون يوم اخر يوم رمضان خلي بالكم انا بقول لكم الكلام ده انا ولا شفت نتيجة ولا هعرف ان اخر يوم رمضان هيبقى يوم الجمعة فعلا ولا لا تروح كمان تصلي الجمعه وترجع وبعد ما ترجع مصلاه الجمعه هتتوفى قال لي عشان قال لي انا هتوفى فين يعني في الشارع ولا في البيت تقول له لا هتموت هنا في البيت وعلى السرير بتاعك وهتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله آه وانت بتبص على صوره والدتك وهو بيتجه كده للابله وبيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اول ما قلبه توقف انه جات له ازمه قلبيه في الوقت ده بقى قلبه توقف عن العمل وقال أنا قلبي النبض بتاعه مفيش قلتله طب ازاي عايش عايش أمي سألته انت ازاي عايش وهو مفيش نبض لا مش عارف وبعد كده فجأه لا هو عارف اه إيه راح باصص ناحية القبلة وعامل ايه أشهد ان لا اله الا الله بصبعه كده اه وراح اعمل كده واحدين ان محمد رسول الله قال محمد رسول الله خلاص بقى ايه خارط قواه كده حاسس عدلناه كده ناحية المخدة عشان راسه تنام على المخدة تاني فطبعا نام كده بقى وحصل بقى انكماش كماش كده وألم شديد حاسس بيه هو كده عمال يعني بيتخنق بقى خلاص مفيش اكسجين بيضخ القلب ما توقف كل حاجه فعلى طول بقى توفى وطلع كده رغاوي بيضه زي الصابون كده من انفه خلاص بقى كده رحنا جبنا دكتور عشان نكشف عليه قالك لا خلاص كده يتوفى مفيش نبض فعلا ودا مطلع الرغاوي دي خلاص يبقى كده ايه خلاص انتهى خلاص ما بقاش يتنفس كمان توقف التنفس بعد توقف القلب المهم يعني كانت ذكرى ويصادف يوم اليوم دوت كان سنه 2000 كان يوم ستة يناير عيد المسيحيين وعيد وقفه المسلمين كان اخر يوم رمضان الوقفة ووقفت برضو ايه المسيحيين في نفس اليوم اللي اتوفى فيه والدي ودفن في اول يوم العيد الفطر يوم سبعة يناير كان سنة ألفين وكان عيد المسيحيين برضو في نفس التوقيت ده يوم سبعة يناير عيد المسيحيين الشرقيين في مصر فالمهم انا صدمت بقى صدمه كبيره قوي يعني قلت ازاي انا اقول الكلام ده ويتحقق فعلا ده اكني شفته يعني انا من أربعين يوم شفت الكلام ده طب ازاي وبعدين قعدت ابحث في القران ما يعرفش الغيب خصوصا الموت والرزق وما في الارحام يعني الا الله سبحانه وتعالى طب يعني كده معناها ايه يعني اللي انا اقول الكلام ده ويحصل فعلا ودي حاجة خاصة بربنا يعني معنى كده ان ربنا فكنه بيقولي ان انا على, على اتصال بيك انا على اتصال بيك وفي التواصل معاك يعني ان ربنا متواصل معايا قلت الحمد لله رب العالمين ان ديت تتأكد لي الكلام ده يعني الكلام ده مش اوهام في دماغي ولا حاجة خلاص كويس نرجع بقى الموضوع بقى بتاع دبة الارض دي ان شاء الله انا عشرحه لكم بقى بالتفصيل يعني انا عايز بس اقول لكم كده نبذة مختصرة عن صورة النمل دي بالذات مهمة للغاية اللي هي فيها ذكر فيها ايه دبة الارض في الاول يعني أول الآيات حتى فيها إيه طا سين يعني حرفين كل حرف ليه معنى وليه رمز في القرآن تلك آيات القرآن والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين يعني آيات القرآن دي والكتاب المبين ده هدى وبشرى للمؤمنين يعني بيبشرنا ببشرة حسنه ان لما ييجي الملكه كليوباترا ان شاء الله سوف يكون حاجه عظيمه جدا يعني زي مثلا ربنا بيذكرنا برضو في نفس الصوره دي ان ربنا كلم موسى تكليما في هذه الصوره برضو و وبعد كده راح لفرعون ومعاه اه تسع ايات الى فرعون وبرضو بل لك ده انت ساحر انت مش عارف ايه فيعني برضو مهما الناس بتعمل اه او تيجي الايات وطبعا الملكة كليوباترا برضو لما تخرج وتخرج على يد السيد المسيح ان شاء الله ممكن في بعض الناس هتكذب الكلام ده برضو اقوله ده ساحر ده مش هيصدقه برضو ان هو مرسل عند الله عشان كده بنحذر الناس من دلوقتي ونوعيهم وعدين بقى جابت الصورة بعد كده سيدنا سليمان وسيدنا داود عليه السلام وبيتكلم بعد كده عن مين عن ال امرأة امرأة اللي هي الملكة بلقيس في اليمن راحت بقي للملك سليمان وكانت كافرة يعني هي وبعدين ايه, ايه راحت بقى قالت لسيدنا سليمان ان هي اسلمت يعني مع سيدنا سليمان واسلمت لله رب العالمين ايات <تصفيق> بقى يعني كتيره فده يعني جايب لنا قصه ملكه في نفس الصوره قصدي اللي هي بتاعت دبة الارض دي بالذات يعني اكن ربنا بيوحي لينا برضو ان في حاجه يعني الملكه كليوباترا ما هو الملكه بلقيس دي كانت ملكه اليمن وراحت للملك سليمان وبي ويقال ان هو اتجوزها فبرضو نفس القصه حتى لو كانت هي مثلا الملكه كليوباترا كافره او مؤمنه مش فيهاش فرق برضو ليه لأن هي هتسلم مع مين مع السيد المسيح اللي هو المهدي المنتظر أيضا يعني هتسلم معاه إن شاء الله وهيبقوا يقيموا مملكة بتاعتهم بقى الملكة كليوباترا والسيد المسيح معاها إن شاء الله دا فين هيبقى في مصر من الإسكندرية اعجب لكم كل جديد ان شاء الله واقول لكم برضو حاجات من الانجيل باذن الله تعالى مش عايز اطول عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني التنبق بعلامات الساعة الكبرى تلفون زير واثناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة وشكرا على حسن استماعكم